כבר שנה שציבור הנחים דורש קיצבה שתספיק לו לנחייה בכבוד וכבר שנה שהממשלה אומרת אין כסף אנחנו רוצים לתת עוד לקשישים, יוצא לישועה, נחים אבל מי צריך לתת את הכסף? אל תתבלבלו יש תשובות ברורות מאוד לשאלה מאיפה הממשלה יכולה להביא את הכסף עד סוף השנה הוטפי הגביעה ממסים צפויים להגיע ל-6.5 מיליארד שקלים עשרות מיליארדים של הטוות במס ניתנים לחברות הגדולות במשק ובesch威尔斯凯姆 קואליצión יחידה שו פשוט מלח מגשיות רושה ממשלת אמיד ימצאת הקסם. אבל לא על השיקר שיאנ קסם בקופתנו אנחנו רוצים לדבר כאן, אלא על מה שויש סודי והמור כבר יותר. תגידו, איך פה מהי הקסם? איך ממ Medina_ANIA שבדחילה דרכא יקימו מfalים חفارתיים וקלקלים ופוארים?_AFACHנו למ Medina_ANIA שבדחילה דרכא כזו מfalים חفارתיים וקלקלים ופוארים?_AFACHנו נחים Medina_ANIA שבדחילה דרכא בואו נזכר רגע במה שהמדינה שלנו הצליחה לעשות, כשלמנהיגים היה כאן אומץ לקבל החלטות. ב-1949 חוקקה ישראל בת השנה חוק חינוך חובה ויקים מארחת חינוך ציבורית. זו חוותנו המוסרית, פסק בן גוריון. <צל> המדינה החדשה בזמן מלחמות ואיומים בנתה מארחת בריאות מפוארת. מנהיגי המדינה החליטו. בישראל אף אחד לא יעמות כי אין לו כסף לניתוח וזוכרים ששני מיליון עולים הגיעו לכאן ושוכנו בישראל דרך יוזמה ובנייה של המדינה? אדוני היקר, אנחנו חיים במאה ה אני חי במעברה גברת המאה ה זה לא מקום בשביל בו גם מעברה לא ומה רק לפני 20 שנה בממשלת רבינן שנייה, הוקמו בישראל עשרות מכללות ציבוריות ברחבי הפריפריה אני סיוון, בת 25, סטודנטית לבוטלניקה וניהול במכלדת שרגה דמיינו שקובעי המדיניות של היום היו מנהלים אז את העסק נתניהו היה קובר את היוזמות האלה כחלון כנראה היה נחרד מהרעיון שהמדינה תשקן בעצמה את העולים <קש> והיה יוזמת התוכנית מחיר למשתכן העולה יאללה, הגרלה וסמכון היה שואל, חינו חינם? אין כסף בקופה. כדאי לזכור, המנהיגים שבנו את המדינה הזאת הבינו שתפקידה של מניגות הוא לקבוע יעדים חברתיים גדולים ונועזים, ואז לבנות את הצעדים הקלקלים שהובילו לאותם יעדים. לא להפך, את הנכים הנחים צריך לעלות כבר מחר בבוקר. זה עניין של הכרעה אידיאולוגית. זה עניין של מניגות. ומניגות אמיתית, לא אומרת אין כסף, אלא פשוט כמה זה עושה